Питанням законності передачі в користування підприємцю території дитячого містечка Каска прокуратура зацікавилась після публікацій у засобах масової інформації. «Коли ми опрацювали надані нам документи, ми встановили, що укладений договір є удаваним правочином оренди комунального майна. Тому цей договір мав укладатись з дотриманням вимог закону про оренду державного та комунального майна через електронну торгову систему. Крім того, розмір оренди... ...плати мав би визначатись, виходячи з балансової вартості об'єкта, міг... ...становити майже 3 мільйона гривень на рік». Рішення суд оголосив усно. Підстави для його оскарження є, говорить адвокат... ...підприємця Олександра Скрипіна, чиї атракціони розташовані на території... ...дитячого містечка Казка. «Поки що сказати важко. Підстави для оскарження рішення суду вже є, оскільки, як я вже казав... Почемо повний текст рішення суду, який, як суд сказав, буде вкладено 18 лютого. Після цього вже будемо приймати остаточне рішення стосовно оскарження чи неоскарження. Суд відмовив у визнанні найдійсним результатів конкурсу, під час якого обирали підприємця, що господарюватиме на території дитячого містечка Каска. Тому у фізичної особи-підприємця Олександра Скрипіна є підстави для укладання нового договору на тих самих умовах. Це передбачає положення про конкурс, яке 2019 року було затверджено виконкомом міської ради. «Основна позовна вимога щодо скасування рішення конкурсної комісії була відхилена, однак задоволена в частині похідної вимоги щодо визнання недійсним договору. Слід зазначити, що вся ця процедура вона відбувалася згідно положення про конкурсний відбор, який є чинним, ніким не оскаржувалось і є діючим. Щодо рішення конкурсної комісії, яка осталася в силі, воно визначило основний перелік умов щодо 12 зон, на яких виникає право провадити господарську дію. ...діяльність щодо встановленої плати і щодо строку, на який майбутній договір мав укладатися». Конкурс проведено без зауважень, на думку суду. Тому, якщо треба буде, укладатимуть... ...новий договір із фізичною особою-підприємцем Олександром Скрипіним, говорить... ...начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Зараз ми не бачимо жодних перегонів для того, щоб підприємець продовжував свою роботу взагалі до того, як рішення суду війде в дійсність. Ще є місяць і за цей місяць буде або оскарження, або виконуємо рішення суду та виконуємо помилки в договорі». Повний текст рішення суду всі сторони очікують 18 лютого. Валентина Гурова, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.